акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль». Підприємству підпорядковано 52 кілометри тепломереж обласного центру. До наступного опалювального сезону починають готуватися відразу після закінчення попереднього. «Як тільки ми зупиняємо станцію після опалювального сезону, одразу ж починають проводитися гідравлічні виконування тепломереж, і починає виконуватися ремонтна компанія по ремонту цього обладнання, яке має застосовуватись. Уникнути поривів на тепломережах майже неможливо, говорить головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Сергій Риков. Деякі дефекти виявляють заздалегідь за допомогою гідравлічних випробувань. Цю частину робіт мають завершити до кінця вересня. Гідравлічні випробування були в квітні, серпні і червні. Було шість взагалі гідравлічних випробувань. Завдяки їм було Знайдено 106 дефектів в тепломережах. Із них 36 потребували проведення земляних робіт. На даний час залишилось всього 19 дефектів. Процес теплопостачання відбувається за допомогою трансформації енергії. Газ спалюється на котлах. У нас взагалі зимою взимку працює в середньому два котли середнього тиску. Пар переходить в це приміщення називається турбінне відділення, і в ньому, ньому пар перетворюється в електричну, в теплову енергію. Теплова енергія постачається до наших споживачів. У відсотковому відношенні готовність Миколаївської ТЕЦ до опалювального сезону така. Залишилось 17% по тепломережам. Взагалі по станції ми поки що даємо підготовку на 63%. В обласному центрі функціонує ще одна теплогенеруюча компанія теплоенерго. Підготовка триває за планом. Обласне комунальне підприємство забезпечене матеріалами і ресурсами у повному обсязі, говорить директор Микола Логвінов. «Ви строюємо нові теплотраси. Побудували нові теплотраси, зробили ремонти і гідравліку діючих теплотрас. У нас їх 220 кілометрів у 2D. Реконструюємо одну з котелень, там де котельня на Казарського. Ми Самотужки робимо два нові котли, абсолютно нових. І Є реконструкція котельні на Самиловичі 42, де ми ставимо нові котли Вісман. І будемо використовувати цьогоріч нову технологію. Загальна готовність Миколаєва болтеплоенерго до опалювального сезону 85-90%, додав Микола Логвінов. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.